مشور ساؤنڈ نے ماشاء اللہ بہت اچھا پروبار برتا کہ ادا کا ذکر کرنا ہے کوئی ہاتھ نیچے نظر نہات اٹھا کے پڑھیے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سفریے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سفریے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ jitana dekhbala banaj najpan jitana dekhbala banaj najpan jitana dekhbala hai najpan jitana dekhbala hai anokhan mitan banwala hai najpan jitana dekhbala hai جیتا جی گلو شاہی جی، جیتا رکھ والا ماہ گلو شاہی جی، جیتا رکھ بالا رے کو والا رے سب اس سونے سن لگ گئی جی سا خصوص سوہنے سن لگ گئی ہے تول چپنا سیا گائیو نہیں بات کر جان تے تن تے جدا داکھڑے بے ایمان ہت چوکے سبحان اللہ کٹیاں جیسا دیکھ دھاتے چوک چوک اور <us> میرے حضور سدا سویر ہے سنوان بس جت میرے ہزور کا بیرا ہے اچھنے کا سدا سویرا ہے تو خبر تک آج خبر تک آ جی بچے بی جم ج آمد مرادیا چند مشہور سر آ گیا اچھا گا تو محفل نا گرنا اللہ اللہ اللہ اللہ